يا ترى هل عندك معلومات كثير عن ابو لهب اسمع وركز وهعرفك بعض المعلومات عن ابو لهب كان ابو لهب شديد الجمال ووجهه كان شديد البريق والوسامه حتى اطلقوا عليه في الجاهليه هذا الاسم وكانت كنيته ابو لهب علني اسمه كان عبد العزه كان شديد الحمره وكان جميل الوجه واذا غضب صار وجهه من شده احمراره مثل اللهب اذا فلما ذكره القران بكنيته ابو لهب ولم يذكره باسمه اولا لان القران الكريم ما كان ليذكر اسم عبد لغير الله وكان اسمه عبد العز ثانيا لانه اشتهر بقنيته بين الناس اكثر مما اشتهر باسمه سبحان الله هذا الرجل كان في غاية الجمال والوسامة واشتهر بهما بين قومه فلم يغني عنه من الله شيئا وأبو جهل كان اسمه بين الناس أبا الحكم لرجاحة عقله وحكمته فلما كفر سمي بأبي جهل ولم يغني عنه عقله وحكمته من الله شيئا فهل يحمل لنا هذا أي معنى كان لأبي لهب ثلاثة أبناء عتبة ومتعب وعتيبة اسلم الاولان يوم فتح مكة واما عتيبة فلم يسلم، وكانت مكلسوم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم عنده واختها رقية عند اخيه عطبة فلما نزلت سورة المسد في حق ابي له قال ابوهما رأسي من رأسيكما حرام اي لا ارقما ولا اكلمكما ان لم تطلق ابنتي محمد فطلقهما ولما اراد الشقي عتيبة الخروج الى الشام مع ابيه قال لا محمد محمدا فلا اوزيانه في نفسه ودينه فأتاه فقال يا محمد إني كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدل ثم بسق أمامه وطلق ابنته أم كلثوم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك اللهم صلت عليه كلبا من كلابك فافترساه الأسد وهلك أبو لاب بعد غزوة بدر بسبع ليال بمرض معدي وبقي ثلاثة أيام لا يقربه أحد حتى أمتن فلما خاف قومه العار حفروا له حفرة ودفعوا إليها بأخشاب طويلة غليظة حتى وقع فيها ثم قذفوا عليه الحجارة حتى واروه فيها ولم يحمله أحد خشية العدوى فهلك كما أخبر عنه في القرآن الكريم ومات ميتة زوجة أبو لهب كانت حماه لابنة الرسول الكريم أم كلثوم ورقية اسمها ام جميل وكانت عوراء والاولى ان تسمى بام قبيح وقد ذكرت في سوره المسد بحماله الحطب فقد كانت تحمل حزمه من الشوك فتنثرها بالليل في طريق النبي صلى الله عليه وسلم ليزائه فقد كانت خبيثه مثل زوجها بل كانت اكثر كرها وازاء للرسول الكريم وكانت السبب الرئيسي لطلاق ابنته الرسول الكريم وليس هذا فقط بل كانت تمشي بالنميمه بين الناس وتوقد نار البغضاء والعداوه بينهم ويحكى انه كان لها قلادة فاخرة من جوهر فقالت والات والعزة لأنفقها في عداوة محمد فعقبها الله بحبلا في عنقها من مسد جنه ومن عجائب القصص والأخبار أن امرأة أبي لهب لما سمعت ما أنزل الله في حق زوجها وفيها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد الحرام ومعها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وفي يدها فهر أي قطعة حادة من الحجر تشبه السكين فلما دنت من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم اعمى الله بصرها عنه فلم ترى الا ابا بكر وقالت يا ابا بكر بلغني ان صاحبك يهجوني انا وزوجي فوالله لئن وجدته لاضربن بهذا الحجر وجهه ثم انشدت مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا اي ابغضنا ثم انصرفت فقال ابو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أما تراها رأت قال ما رأتني لقد أعمى الله بصرها عني وكان المشركون يسبون رسول صلى الله عليه وسلم ويقولون مزمما بدل من قولهم محمدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون كيف صرف الله عني أزاهم إنهم يسبون ويهجون مزمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم